ايكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا جدا انتو الفيديو شكرا لكل واحدة كاذبت كومنت واشتركت في القناة وعملت لايك للفيديو وشافت الفيديو وبشكرها جدا جدا جدا وطبعا يا جماعة اكتب برضو كومنت دلوقتي علشان برضو اطلقت اكتر كومنت حل وطلقات فيديو جاي برضو رككم الحلوين الجمال ده سرعه دلوقتي حابه هنا حابه هنا حابه هنا حابه هنا حابه بس فكره الفيديو هتكون عباره عن ان انت هتقول لهجات انا هتكلم فيها ايه اللي عشان ايه لهجات هتقولي لغه وانا هتكلم بيها اتكلمي مصري هكلم مصري اتكلمي انجليزي انا هكلم انجليزي اتكلمي سوري هكلم سوري كده ما عرفتش اتكلم باي واحده هخسر هخسر اه نقطه يلا بينا نبدا الفيديو وفي طبعا عقاب في الاخر مثلا كل لغه او كل لهجه هلبس الطقم المناسب ليها يلا بينا نبدا الفيديو وانا برجع كتير في الفيديو, الفيديو كده ليه انت دلوقتي هتشوفوا الفيديو عباره عن ايه ويلا بينا طبعا يا جماعه انا هقول لي دلوقتي لهجه وانا هتكلم بيها وهلبس الطقم مناسب ليها خلينا في الصعيد الحين. طب يا جماعه انا شكلي وحش جدا جدا بضحك عملنا فيديوهات بضحك من ساعتها يعني مش عارفه ايه المهم ده اطلع بيها القناه ده طبعا يا جماعه هطلع اقول لكم اقول لكم ايه عبيطه شويه كده يلا بينا ادي مثلث جامد مثلث جامد البقره بقره بقره يلا خلاص خلاص خلاص خا يا جماعه كان وحش وحش جدا انا كنت طلبت ليه ليه لو قلت كده يلا بقى الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه اتكلمي يا بقى ايه ماشي سدتها شويه هقول لكم النمبرز بالياباني يا بنات اسمهم هو حق <تصفيق> <تصفيق> ده لا ايه. هنيو فينا اتشيني سان يونغو روكونانا هاتشي كيوجو كده نون تاني يا جماعه خلصت الجوله دي والجوله الاولى كانت okay. مش قادره اقول لكم كانت يعني مضحكه جدا يلا بينا على طبعا يا جماعه ده هنقل لي للحاجه الثالثه هتكلمني سعودي انت هتروحي هتلبسي اللفطه بتاع السعوديه وجايه مرحبا كيفكم حبايب جاهي يا ماشي غريب جدا بالسعوديه اهلا هاي يا ايه هي ال يا جنى؟ ايه هتكلمي سوري سوري؟ طيب يلا بينا ما بي دي حبيبتي طيب يا جماعه دي اللي... اللي هتقول تقولي جت ولا سته خمسه ايه يا جنى إيه، هتكلمي انجلس اوكي I am Judy welcome يا جماعه بصوا اللهجه الاخيره بقى اقول لها يا سلام مصري عادي يعني. بس بقى هنقلدهم في اللبس يلا بينا بنات ايه المصريه مشفى القمر دي المصريه بقى اللي جايه من بلدها الاصيله شايفين ايه شايفين الروج كده هنا كده هنا كده البنات بقى بيطلعوا الروج حد ما اخرهم على اخرهم واسنانهم يا جماعه دي اثر ميك اب فوشي عشان ده أصلاً الوش ده كان ثابت ويا جماعه يعني قولوا لي في الكومنت انا مثلت اللي هيدي دي صح ولا غلط وقولوا لي افكار فيديوهات حلوه بقى كده وجميله كده وما اللايك والشير والسبسكرايب وين باي باي